Ikke glem å like favorer nye interessante videoer. og bjelleikonet. Vi legger ut nye videoer Sjekk beskrivelsen under Video. Be beskringelsen nedenfor får du linke til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reseppedelene. Sært produktet. Du finner alle lenker som blir bedre? Legg igjen en kommentar. Stopp. Skriv i kommentarfältet hvis video var nyttig. Følg oss på sosiale medier. Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene er